Oke okay guys, ini lagi cari puyuh. Burung puyuh. Puyung pulu tuh. Dua bro. Dapat dua bro. Mantap. Nih, yang hmm. lupa like, komen and subscribe. Sungguh <laughs> grek. Saya tak nong, saya mana nong? Saya, saya